Amikor azt mondják az emberek, hogy önfejlesztés, rögtön megijednek tőle azért, mert nem tudják, hogy mivel azonosítsák ezt a szót, és félnek tőle. Azt hiszik, hogy varázslat vagy humbuk. Most nézzük meg, hogy nekem mit jelent az önfejlesztés önmagában. Amikor önfejlesztésre gondolok, akkor azt igazából a tanulással tudnám egyenlővé tenni mert folyamatosan tanulunk, de az emberek, hogyha tanulással teszik egyenlővé, akkor rögtön megijednek, mert nem szeretnek tanulni, valljuk be. Az iskola miatt, a múlt miatt, a gyerekkor miatt, a sok kötelezőség miatt. De hogyha az önfejlesztést hallják, akkor meg szintén megijednek, mert azt gondolják, hogy az valami humbuk, az, azzal nem is kell foglalkozni, és, és hogy ez valami ördögtől való. De nagyon nem. Mert az, aki képes önmagát fejleszteni, legyen szó bármilyen területről, az egy olyan dolgot szerez meg, amit utána már senki nem tud tőle elvenni. Viszont sokan azt hiszik, hogy ez ilyen varázspálca ütésre, varázcsapásra és csettintésre megváltozik, és valami majd történik az életünkben. Ahogyan hazamész este, bekapcsolod a tévét, vagy bepunyadsz a Netflix elé, vagy éppen órákon keresztül böngészed a telefonodon a social media platformokat. Ugye azzal is időt töltesz nap, mint nap, nem mintha fejlesztene, ha csak nem olyan tartalmakat nézel ugye az interneten, vagy éppen a televízióban, amiből tanulsz. Itt ugyanúgy bele kell fektetni az időt, és ugyanúgy el kell határoznod azt, hogy igen, én napi szinten x órát az önmagam fejlesztésével fogok foglalkozni. Ugye ez is eléggé... Tágas tér, tehát nagyon sok helyen lehet félre csúszni és félre menni, mert hogy olvasunk, tanuljuk, de a való életben nem alkalmazzuk. És hogyha szeretnénk alkalmazni azt a tudást és önmagunk megismerését és felfedezését, akkor arra vannak ugye különböző technikák és különböző gyakorlatok, amelyeken keresztül igenis új dolgokat tudunk létrehozni. Hogyha saját magam viszonylatában gondolok az önfejlesztésre, Persze, tanultam nyelveket, fejlesztettem a beszédtechnikámat, jártam logopédushoz. Public speaking trainingeken vettem részt számtalan alkalommal, hogy megtanuljam azt, hogy mi is a kommunikáció, és hogyan is kell használni, alkalmazni a kommunikációt az emberekkel. Ezek is mind önfejlesztések, de most nem erre gondolok. Amiről én most beszélek, az önmagunk fejlesztése. Önmagunk megismerése, jobban mondva, mert azáltal, hogy megismered önmagad, azáltal olyan dolgok nyílnak, és olyan lehetőségek tudnak megnyílni számodra, amelyre ma még nem is gondolsz. Emlékszem még arra, amikor elkezdtem csak kapizsgálni azt, hogy miről is szól az önfejlesztés. Én is úgy álltam hozzá, nagyon szkeptikus voltam, hogy most miért fontos ez, miért kell ez, de nagyon rövid idő alatt rájöttem arra, hogy nem ismerem önmagam. Nem tudom, hogy ki vagyok, nem tudom, hogy miért reagálok dolgokra úgy, ahogyan reagálok, és hogy néha miért beszélek emberekkel úgy, ahogyan beszélek. És amikor ezt elkezdtem felfedezni önmagammal kapcsolatban, automatikusan megváltoztak az emberek körülöttem. És persze ilyenkor ezt annak tudtam be, hogy jobbak lettek az emberek, annak tudtam be, hogy, hogy mennyivel jobb világ van, de aztán rájöttem, hogy nem, én teremtettem meg azt a jobb világot magam körül, azáltal, hogy megismertem önmagam, Felismertem a különböző reakcióimat, felismertem a különböző viselkedési formáimat, és amióta így élek, azóta mintha kopogtatnának be a lehetőségek az ajtón. Nem tudom, hogy téged megkérdeztek-e anno az iskolában vagy a szüleid, hogy mi a célod kisfiam, kislányom. És ilyenkor nem arra gondolok, hogy mi leszek, ha nagy leszek. Mert az egy szakma, az egy olyan dolog, ami a megélhetést tudja biztosítani majd a jövődben. És nem az a cél szerintem, hogy megéljünk a jövőben, hanem az, hogy boldogak legyünk, és önfeletten tudjuk megélni a hétköznapokat. Tehát amikor én azt kérdezem, hogy mi a célod, akkor arra gondolok egy olyan indítatásra, egy olyan inspiráló dologra az életedben, amely, amely miatt felkelsz reggelente, ami miatt jókedvel kelsz ki az ágyból reggelente. Mert hogyha ez megvan, akkor van egy hajtóerő mögötte. És szokták mondani sokan, hogy Á, én lusta vagyok, nem vagyok rá képes. Nem, nem vagy lusta. Senki sem született lustaként. Nincs meg a megfelelő motiváció és inspiráció a háttérben ahhoz, hogy tegyél valami extra lépést a célod elérése érdekében. És a célt nem könnyű megtalálni. Mert lehet, hogy te sem tudod most, hogy... Úristen, mi a célom? És lehet, hogy éppen magadba zuhansz, hogy hát nekem nincsen célom. Ezért fontos az önfejlesztés. Mert hogyha jobban megismered magadat, és jobban beleásol a múltadba, az énedbe, a személyiségedbe, a neveltetésedbe, akkor rövid idő alatt meg lehet találni azt a nemesebb célt, ami miatt hajlandó vagy élni, ami miatt hajlandó vagy előrelépni. Azáltal, hogy megismered önmagad, egy új világ születik számodra, és lehet, hogy félreteszed a diplomádat is, és mindent, amit eddig tanultál az életedben, azért, mert rájössz, hogy te teljesen más miatt vagy itt, és teljesen más miatt születtél. Nem egy olyan ismerősöm van, nem egy olyan embert ismerek, aki az önfejlesztés hatására orvosi diplomával alapítványokat segít Afrikában. Az élet nem olyan, hogy megy egyenesen valami, vagy éppenséggel így felfele, hanem vannak fent, vannak lent, vannak pillanatok, amikor éppen nem érezzük túl jól magunkat, és félreértés ne esik, nekem is folyamatosan vannak ilyen dolgok. Olyan, amikor éppen olyan lábbal kelek fel, amikor úgy gondolom, hogy inkább ne szóljon hozzám senki. Viszont, hogyha van egy célod, és tudod, hogy mit szeretnél az élettől, akkor ezáltal, önmagad megismerés által sokkal jobban fogsz tudni átlendülni ezeken a nehezebb pillanatokon. És a visszagondolok magamra régen, amikor még nem is érdekelt ez a téma, és nem is gondoltam, hogy ez egy fontos dolog életünkben, akkor eléggé depresszív hangulatba tudtam kerülni azáltal, hogyha valami nem úgy csült el, ahogy én szerettem volna. És nem mondom azt, hogy világvége hangulatom volt, de, de azért voltak olyan pillanatok, amikor azt éreztem, hogy jó, ebből nincsen kiút. De azáltal, a hosszú távon, tudod, mit akarsz az élettől, azért, mert ismered önmagadat, akkor sokkal egyszerűbb lesz az élet. És ezen kívül miért fontos még az önfejlesztés? Azért, mert hogyha ismered önmagadat, ismered a különböző reakcióidat, észreveszed azt, hogy mire, hogyan reagálsz, megtanulod azt, hogy különböző mondatoknak, amikor azok elhangzanak, milyen jelentést társítasz mögé, miért tudsz megsértődni egyes dolgokon, ezek a technikák, ezek aranyat érnek. És hogyha ez alapján tudod végigvinni és végigvezetni az életedet, akkor nyert ügyed van. Sokkal hatékonyabban és sokkal produktívabban fogod tudni élni az életedet. Köszönöm szépen, hogy ma is velem voltál. Remélem, hogy tetszett Gergis Dani voltam. Ha tetszett, akkor lájkolj, kövess, kommentelj, iratkozz fel, és remélem legközelebb is inspirálódsz velem.